Привіт, котики. Тренування на все тіло з гантелями. Якщо в тебе немає гантелей, ти можеш використовувати пляшки з водою. Ніяких відмазок. Я твій тренер Лагартіша. І ми починаємо із розминки. Переносимо вагу тіла з однієї ноги на іншу. І обертаємо руками по великому колу вперед. І назад. Додаємо ліктів від себе. І до себе. Розганяємо кров, розігріваємо суглоби, кисті. І оберти корпусом. Опускаємось максимально низько. Коліна не згинаємо. Три, чотири, п'ять. І інші сторони. Один, два, три, чотири, п'ять. Коліна. Два, три, чотири, п'ять. І в іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять. Трошечки розігрілося. І переходимо безпосередньо до тренування. Перша вправа. Присід із жимом над головою. Зверни увагу, щоб коліна... Не валилися зсередину, коли ти присідаєш і не, пропри... і не перепрогинай поперек Готова? 15 раз Погнали Один Два Три Чотири П'ять Шість 8 9 10 11 12 13 14 15 І ми опускаємось вниз Будемо Віджиматись. Ти можеш робити повноцінні. Віджимання. Або, якщо це дуже складно, віджимання з колін. Десять. Повторів. Готова? Працюємо. Повільно. Вниз і назад. Один. Зверни увагу, щоб лікті. Два. Рухалися назад. Не в сторони. Три. Чотири. П'ять. Якщо ти не можеш зробити десять. Шість. Роби скільки можеш. Сім. Вісім. Девять. Десять. Закінчили. Піднімаємось назад вгору. І у нас подвійна тяга. Ми опускаємось. Вниз, із цього положення, тягнемо гантелі вгору. Лікті йдуть назад, зводимо лопатки. Назад і випрямляємося. Не перепрогинай поперек, тобто не роби ось так. Це дає дуже велике навантаження. Стегна в нейтральному положенні, ми опускаємось, тягнемо. І повертаємось назад. 12 повторів. Готова. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. І ми опускаємось вниз, у нас буде альпініст. Фух. Ми стаємо в планку, живіт підтягнутий, спина рівна. І ми тягнемо коліно до протилежного ліктя. Не хитаємо стегнами. Ось так, не має бути ось такого руху. Корпус має бути паралельний підлозі. Готово? 20 раз. Два кроки — це один раз. Один. Два. Три. Не спіши, не біжи. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І у нас ще одна вправа кола. Це будуть свінги. Ноги Шир, ширше пліч, і ми штовхаємо стегна вперед. Це рух не в плечі, а ми штовхаємо стегно вперед. Готова? 20 раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, 9, 10. Блін, у мене гантелі розхручиться. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Фух, закінчили. Відпочиваємо. І повторюємо ще два рази. Але далі... У нас не буде відпочинку між справами. Добре, ти зможеш? Я думаю, що зможеш. Якщо прям важко і потрібен відпочинок, став на паузу, відпочивай не довше 30 секунд і продовжуй. Готова? І у нас. Присід. Жим над головою. Погнали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять. Фух, ти відчуваєш плечі? Я вже відчуваю. І у нас віджимання. Готова, працюємо, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І піднімаємося вгору. Ви вже зрозуміли принцип, так? Верх-низ, верх-низ. І у нас подвійна тяга. Ми опускаємось, тягнемо. І піднімаємось назад. Готові? 12 раз. Один.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 Одиннадцять. Дванадцять. І у нас альпініст. Фланку, корпус піджатий і працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. І ось свінги. Нагадую, ноги широко, ми відводимо стегна назад і сухаємо їх вперед. Готова? Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7 8 9 20 Фух. Відпочиваємо. І у нас ще одне коло. Уж як тобі подобається тренуваннечка? Якщо ти вперше на моєму каналі, підписуйся. Тут класно. Тобі сподобається біцес. Підтримай мій канал коментами, лайками, ділийся з друзями. Мені це допомагає о, розвивати канал і робити більше класних тренувань. А ми продовжуємо. Блін, воно розкручується і звинить. І у нас присід. Жим над головою. Готова 15 разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, закінчили. Фух, ти відчуваєш плечі? Я капець вже відчуваю. І у нас віджимання. Працюємо, не жаліємо себе, це останнє коло. Готово? Погнали. Один, два. Ми в цьому разом. Три, Ох, чотири. Я ненавиджу віджимання П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. Якщо ти не встигаєш робити в моєму темпі, робиш менше, нічого страшного, головне роби, скільки можеш. І намагайся кожен раз робити більше, більше і більше. А у нас подвійна тяга. Нагадую, ми опускаємось, тягнемо і тягнемо вгору. Готова? Працюємо. Тримай спину рівно. Не перепрогинай поперек, ми втомлюємось. Вилазять всякі погрішності, техніки. Тому дуже важливо цьому приділяти увагу. Блін, я не рахувала. Давай будемо вважати, що це було шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Закінчили. І у нас альпініст. Дві вправи до кінця. Планку і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять.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 Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Фух, закінчили. На сьогодні все. Не забудь потягнутися після тренування для того, щоб розслабити м'язи. С тобой была лагертиша. Бувай.